Úgy látom, és ezt mondhatnám, hogy egész életemben, történészként is ezt kutattam, hogy erre akartam választatni, hogy tulajdonképpen az a tekintély, amit mi a szabadságharccal és a részvét során kivívtunk, ami meglepő módon még a nyugati Európában, észak Európában a 20. századig fönnmaradt, hogy az hogy vezett el, és hogy vezetett a triorni békeszerződéshez. Nem csupán a döntés magához, a monarhia felosztásához, hanem az, hogy jó indulatnak nyoma sem volt a határok meghúzásában, tehát megkockáztatva, hogy az, hogy nem etnikai határok, hogy az meg sem közelítő határok születtek, ez a rokon szemva presztíz elvesztésének írható nagyjából a számlájára. Na most ebben külön érdekes az, hogy a franciák, ahogy az oroszokkal Németország ellen ugye szövetkeztek már 1890-es évek elején. Az angoloknak hagyományosan a közép-európai nagyhatalom az, az hatalmi egyensúly szempontjából rendkívül fontos volt. 48-49-ben ezért nem támogatták Magyarország teljes önállóságát, de a kiegyezés gondolatát és gyakorlatát nagyon támogatták. Tehát miután második vilmos német császár Elkezdett flottát építeni, hogy a nagymamájával, országával, has, ugye másik Viktória, vagy Viktória királynőnek volt a unokája, tehát hogy vetélkedjen. És hát a gyarmati kérdésben a gyarmatokra is kivetette a szemét, sőt az iszlám országok egyfajta iszlám vallásúaknak a védőkének is nyilatkozta magát. Az angolok úgy döntöttek, hogy Németország ellenfél. Akkor még egy ajánlatot tettek, az osztrák-magyar Monarchiának, és azon belül a Monarchiát liberalizáló és stabilizálónak tekintett magyaroknak, hogy nem az, hogy hagyják ott a Német Szövetséget, mert ugye tudjuk, hogy 1879-ben már a Kettős Szövetség megszületett, de hogy korlátozzák Németország ambícióit, fékezzék, és amikor ez nem sikerült, akkor ugye, már létrejött előbb az angol-francia-magyar, angol-orosz antant, tehát a gyarmati jelentéteket félretették, és ez még nem pecsételte meg a monarchia és az emberül Magyarország sorsát, hanem mi a háború, és ez egy külön téma, amiben nem mehetünk be. Hogyha nincs az én tézisem, és azt a könyvembe egy, egy ilyen fantázia utolsó fejezetben ki is fejtem, ha Ferenc Ferdinánd nem hal a meg Szarajevóban, ha, akkor nem tör ki világháború 14-ben, ha nincs világháború, akkor szerintem a következő években sem törvényszerű, és akkor nincs Trianon.